רואים כבר שאם מתחילים ממשוואה דיפרנציאלית, הנגזרת של y ביחס ל-x שווה ל-y, ויש לנו את התנאים ש-y של 0 שווה ל-1. אבל הפתרון הייחודי לזה, ביתחשב בתנאים התחלתיים האלו, הוא y של x שווה ל-e, או שפשוט y שווה ל-e של x. אנחנו לא רוצים לכתוב בצורת פונקציה. וזה סך הכל עובד טוב, זה משוואה דיפרנציאלית ברידה, אנחנו יכולים לדבר על דברים... בצורה פשוטה. כפי שתורו בהמשך, אבל כפי שתורו בהמשך של משוואות דברצהליות, רוב המשוואות דברצהליות לא כל כך קלות לפתרון, למעשה הרבה בין... מהן לא ניתם לא את לפתרון, על ידי שיטות אנליטיות. ובמצב זה מה תעשו. אני אתארנו כמה תופעות בצורה יפה, moi דענו כמה תופעות תוך שימוש במשוואות דברצהלות, אבל אי Teams יכולו לפתור זאת בצורה אנליטית אז פשוט, התשובה היא לא אתם לא תבטרו, כיוון שכעת יש לנו מחשבים, ומחשבים ממש טובים בשיטות מספריות, בשיטות מספריות כדי להעריך ולתת לנו תחושה של איך יכול להיות הפתרון למשוואה דיפנציאלית. אז איך אנחנו עושים זאת? בסרטון זה נחקור את אחת השיטות הקלות ביותר, כדי להעריך פתרון ייחודי. אז מה נעשה? נצלטבלה כאן. נמצא מקום, נעשה תבלה בצד שמאל, תבלה קטנה, נשום x, ואז y, xy, ואז dy, ל-dx, וניתן נשום גם תבלה כזו, בשביל שדה השיפוע, ניתן לנסוף את כל, ניתן לדגום את כל הנקודות, y ו-x, בו נשאו xy, ונמצאו עבור עוד אפשרת מסדר הראשון, מה היה השיפוע בנקודה הזו. היא ניתה לבנות שדה שיפוע. נעשה דומה לזה. בלעוד לבנות שדה שיפוע, נתחיל עם התנאים הראשונים האלו. אנחנו יודעים שy של 0 שווה ל-1. אנחנו יודעים שהפתרון הייחודי של משוואה דיפרנציאלית זה. זה מכיל את הנקודה הזו. אז נתחיל עם הנקודה הזו. נתחיל עם x שווה ל-0. ונעשה לזה לצבע אחר. נתחיל עם x שווה ל -0. y שווה ל הנקודה פה. בקרת נישאל, מהי נקצרת בנקודה? אז, זו. אני יודע, מישאני נקצרת בכול נקודה, בו כל ביתרונלי משבר, דיבר צליתי אז, אני נקצרת היא שווה ל-erich and why. אז במכרה זה אני נקצרת היא שווה, שווה ל-why, היא שווה לאחד. בפעם הכללית, אם אני נקצר בفيديو, כמום שראינו במכרה כשדש יקווה, קורס מוש אני נקצרת בالي דבי כפונקציה של xim the y של xim, אז אתה מمكن למצוא מהו שיפוע של המשיק בנקודה הזו. אז תגידו, יש שיפוע של 1 בנקודה הזאת, ואפשר להציג את זה ככה. במקום לעשות זה עם הרבה נקודות, ניתן לעשות את זאת אחרת. אנחנו יודעים שהשיפוע משתנה, הוא כנראה משתנה ברוב המקרים, אז נניח שהוא קבוע עד ה-X שלנו, אז נשתמש בהנחה הזאת, כדי להאריך מה יהיה ה-Y הבא. אז מה קורה פה? כאשר אנחנו מדברים על ה-X אנחנו מדברים על, בואו נעשה את יש לנו δלטה x של 1, שינוי ב-x של 1, אז אנחנו נעבור מ-x שווה ל-0, נעבור מזה ל-x שווה 1. נעבור ל... בעצם לא נשלמש בזה, נשלמשנו כבר בצבע צהוב בשביל הגרף, או בשביל e בחזקת x, אז כעת נגדיר, נגיד ש-x שלנו, דלטה x שלנו 1, אז פשוט 1 כאן. מה שלעשות מה הקירוב הקטנה שלנו כאן, נניח שהשיפוע הוא קבוע לאורך הוווח שיש לנו כאן, אז לאן זה לוקח אותנו? אם y היה ב-1, ואם היה לנו שיפוע של 1 לעוד 1, הגדילה של x נגדיל y 1 y יגדל ב-1. זה יהיה 2. ונראה זה בנקודה הזו כאן. ותראו לאן זה קאטים הנקודה הזו הייתה על העקומה, על הפתרון, איזה ים מקיים את זה, מה הייתה? אז הנגזרת, הנגזרת שווה ל-Y, השיפוע של, קו השיפוע שווה ל-Y, במקר za זה שיפוע של קו המשיק, כך. כאשר יהיה לשתי... קו זה יהיה שווה ל-2, אנחנו יכולים να צבע את זה בצבע אדום, נצא בצבע אדום, אז זה... זה יהיה שתיים. זה יראה, שיפוע של קו המשיק פה, יהיה 2, אז מה זה אומר לנו? אנחנו, אם אנחנו משנים את דלתה X ל-1 יותר, נוסיפים אחד, אז ה-X שלנו יהיה 2, מה יהיה ה-Y המתאים? אז בואו נראה, קודם כל אחד שאנו מגדילים בכיוון ה-X, אנו 2 y כיוון שהשיפוע הוא 2, אז הבא בתור 4, y שווה ל אנחנו יכולים להבין יש לנו כאן סוג של שיפוע קבוע כאשר אנחנו מגיעים לנקודה הזו פה, אותו דבר אם מניחים ש על ה-dyx, בתחשב במשוואה דיפרציאלית זה השיפוק את y, יהיה כמו y 4, כך שאם את x ב-1, אם מגדילים x שוב 1 זה 3, יכולנו גם להגדיל ב-10, יכולנו גם להגדיל ב-0,0,1. אנחנו תלכו נלחש מה התשובה תהיה. אנחנו מגדילים 1 כעת, השיבה שלנו הוא 4, ואנחנו נגדיל את y, y ב-4 אז נקבל 8, אז אנחנו בנקודה 3, נקודה 8. נקודה 3 ב-x, היא נקודה ב-y. ורצועה באה תראה כך. כפי שאתם רואים, רק מי לעשות זה לא היינו מסוגלים לשער איך ייראה הפתרון הייחודי, ואפשר לומר אפשר לדעת, אה, זה לא ממש שערה טובה. התשובה היא, תלוי מה הייתה המטרה. אבל בטרתי ביד, אפילו לא במחשב, וכיוון שעשינו זאת ביד, לקחנו מרוחים גדולים יחסית של דלתה של x, אם נרצה ערכה גדולה יותר נוכל להוריד את ה-delta x, בואו ניקח מצב אחר, בואו ניקח מצב אחר שבו ברקום delta x שווה ל-1 יהיה שווה לחצי, אז שוב y, x, y, ונגזרת של dy ל-dx, אז נמיח שאנו רוצים לקחת נקודה הראשונה שלנו, לפי התנאי מהתחלת, אם x שווה ל-0, השיפוע של קו המשיק יהיה 1, ואז אנחנו מקדילים בחצי, כאשר x הוא חצי, 0.5, מה יהיה y החדש שלנו? בניח שהשיפוע שלנו מכאן לכאן הוא השיפוע הזה שפה, לכן השיפוע שלנו הוא 1, אם אנו מגדילים את x בחצי, נגדיל את y בחצי, ונקבל 1.5. אז נקבל, אנחנו באה חמיש, שפה segunda חמיש, נגיע לנקודה זו שיפון. סת כל הערות הזה, הדבר זה פון זה נקודת קנה. השיפון אחדה שלנו מי? אנחנו בנקודה חמיש, זה ראה ככה, ראה ככה, בעצם לא כזה, לא כזה תלול. אנחנו מוכנים ראה. זה אבל זה יראה משהו כזה. אם תראו תמשיךו בתהליך הזה, ושיבוא כאן הוא חנוך קודח חמיש, כשאנחנו גדלים את ה엑ס באדם, בשכודח חמיש, מגיעים לאחד, וקايיתם את המהלים ב-เอפ בשכודח חמיש, אחרי שיבוא יגדל בחצי, מיזה? מיזה? ב-เอפ בשכודח שבעה וחמש. אנחנו מקבל 8 שכודח 25, קايית קיבנו אחד, ו8 שכודח 25, שיזנו פה. שווה, זה אחד זכו, y של 1 אמור להיות שווה ל-e, y של 1 בפיתרון הממשי אמור להיות שווה ל-e, 2.7 וכו'. וכיית בזה, y של 1 נותן לנו 2, 2, וזה y של 1 נותן לנו 2.25, ושוב, ככל, ככל שקרוב יותר לממשי, יהיה קרוב יותר ל-e. במקום לדלג ב-0.5, אם נדלג ב-0.1, נהיה אפיל קרובים יותר. אם נדלג ב -0 .0 .0 .0 אני אפילו תרבה יותר קורבן. אז יש פקע מדברים עניינים. זה מסע. אך שרוב גישבו עוד דفاع צלד או הדחניקות שנותנתו מהן או אלו המבוטטות של שיתות מיספריות בדומה לזה רוב גישבו עוד דفاع צלד מועוד לפיתרון. אתה מנדמ שזה לא בדוקות אותו פיתרון שרוב שיתות הדفاع צלד מועוד לפיתרון או אני אף שיחד לומר מדמות שיתות מיספריות. ניתנות לפיתרון בדרך אנליטית. שפה, איך היא נקראת? השיטה שכאן נקראת אוילר, שיטת אוילר, בעקבות אוילר לאונרד המפורסם. שיטת אוילר, לא רק ששיטה זו טובה להערכה של פתרון זה, או כל משוואה דברצלית אחרת, אלא למעשה למשוואה דברצלית זו בעיקר, ניתן אפילו להשתמש בזה, כדי למצוא את E יותר ויותר דיוק, ונקווה שזה היה